У Хмельницькому відкрили новий дитячий центр під назвою «Простір дружній до дитини». Я хочу намалювати таке, і тут середечки. До центру прийшов з двома дітьми, каже відвідувач дитячого центру Віталій Власюк. Дуже приємний центр для дітей. Бачимо дуже багато розвиваючих і таких, іменно, що є, є дітям чим займатися, є як провести час, є, є дуже корисних розвиваючих ігор. Я думаю, що дітям буде цікаво. З села мають прийти аніматорію, сюди, щоб порозвагатися і поселитися. Розмальовує картонний будиночок, розповідає від відвідувачка дитячого центру 10-річна Соломія. Зараз я займаюся, ну, малюю, а потім, ну, не знаю, я тільки що прийшла. Багато дітей психологічно навантажені, каже психологиня дитячого центру Іван Нагочак. Будуть проводитися, як групові заняття з дітками, Індивідуальні консультації за запитом батьків, також буде включено арт-терапія, також планується проводити тренінги та семінари для батьків. Спостерігається психологічне таке навантаження на діток, відчувається тривожністю, страхом, безсонням, і також з такими дітками ми будемо працювати. У дитячому центрі працюватиме кваліфікований колектив, каже координаторка центру «Простір дружній до дитини» Ольга Витак. У нас створений дитячий простір, в який запрошуються дітки як внутрішньопереміщених осіб, так і місцевих діток. У нас будуть працювати кваліфіковані спеціалісти, аніматори, психологи, соціальні педагоги. На базі нашої Простору дружнього до дитини є інтерактивна підлога, на якій є до 90 занять і розважальні, і навчальні, і та пізнавальні. Також є куточок психолога, де є піщана терапія, арт-терапія. За словами Ольги Виток, заняття в центрі проходитимуть 10 разів на тиждень. Ми запрошуємо діток від 3 до 12 років. Заняття будуть проходити з понеділка по п'ятницю, двічі в день по півтори години. Групу ми будемо формувати відносно того кількості дітей, яка до нас буде звертатися. Приміщення на тисячу квадратних метрів безкоштовно передають в оренду дитячому центру, говорить директор однієї зт компаній Сергій Рядько. У нас виникла така, скажімо, ініціатива, щоб надати це приміщення в якості такої нашої гуманітарної допомоги, щоб діти переселенців і діти місцеві могли розвиватися про них було опікування біля тисячі квадратних метрів. Усі відвіднення центру безкоштовні, каже Ольга Виток. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.